السلام علیکم دوستوں میرا نام ہے محمد وسیم اور آپ دیکھ رہے ہیں جس ٹیکنیکل یوٹیوب چینل تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب حیریت سے ہوں گے اور آج کے اس نئے اور انٹرسٹنگ ویڈیو میں ہم بات کریں گے یوٹیوب کسٹم یو آر ایل کے بارے میں یو کسٹم یو آر ایل کیا ہوتا ہے جب آپ کا یوٹیوب چینل ہوتا ہے تو اس کا یو آر ایل جب آپ بناتے ہیں تو وہ آپ کے چینل کے نام سے یا اپنے نام سے اگر آپ بنانا چاہتے ہیں تو اس کو یوٹیوب کسٹم یو آر ایل کہتے ہیں اور یہ ہم کس طرح بنا سکتے ہیں اس ویڈیو میں آپ کو مکمل جانکاری ملے گی ویڈیو کو دیکھنا ہے شروع سے لے کر لاسٹ تک کوئی بھی سٹیپ مس نہیں کرنا ہے لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر ابھی تک بھی آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کر کے میرے چینل کو کر لے سبسکرائب اور ساتھ میں آنے والی کڑی گھنٹی پر بھی کلک کرے تاکہ آپ کو ملے اسی طرح کے انٹرسٹنگ ویڈیو سب سے پہلے تو چلیے ویڈیو کو شروع کر لیتے ہیں ویلکم بیک دوستوں تو اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے کروم بروزر میں اپنی یوٹیوب کو اوپن کرنا پڑے گا اور اوپن کرنے کے بعد یہ سائڈ پہ جو اوپر تین ڈاٹ نظر آ رہے ہیں آپ نے اس پہ کلک کرنا پڑے گا اور جیسی آپ اس پہ کلک کریں گے تو اس طرح کا انٹرفیس آپ کے سامنے شو ہو جائے گا اور پھر آپ نے ڈسٹاک سائڈ پہ کلک کرنا ہے جیسی آپ اس پہ کلک کریں گے تو پھر آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیس اوپن ہو جائے گا اور اس کے بعد جو چینل کا آئکن آپ کو سائڈ میں نظر آ رہا ہوگا اس پہ آپ نے اپنے چینل کے آئکن پہ کلک کرنا پڑے گا اور چینل کے آئکن پر کلک کرنے کے بعد آپ نے کریٹر اسٹوڈیو پہ کلک کرنا پڑے گا جیسا میں یہاں پر کر رہا ہوں کریٹر اسٹوڈیو پہ تو جیسے میں نے یہاں پر کلک کیا تو اس کے بعد آپ نے یہاں پر نیچے آ جانا ہے اور یہاں پر جو چینل کا آپشن نظر آ رہا ہے آپ کو پانچویں نمبر پر یہ آپشن آپ کے سامنے شو ہو جائے گا پانچویں چٹے ساتویں نمبر پر نیچے سے پانچویں نمبر پر اوپر سے ساتویں نمبر پر آپ کو یہ شو ہو جائے گا تو آپ نے چینل کے آپشن پہ کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ چینل کے آپشن پر کلک کریں گے تو کچھ اس طرح کا انٹرفیس آپ کے سامنے شو ہو جائے گا اور نیچے آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں کسٹم یو آر ایل ایلیجیبل اگر آپ کسٹم یو آر ایل آپ کا ایلیجیبل ہے تو آپ بنا سکتے ہیں اگر آپ کا ایل ایلیجیبل این ایلیجیبل ہے تو پھر آپ نئی بنا سکتے تو اب ہم کس طرح بنائیں گے <coughs> سب سے پہلے ہمیں یہاں پر جو آپشن نظر آ رہا ہے enable. اس پہ ہم نے کلک کرنا پڑے گا جیسے ہی کام اس پہ کلک کریں گے تو ہمارے سامنے اس طرح کا انٹرفیس شو ہو جائے گا اور یہاں پر دیکھیں چینل سیٹنگ یور ایلیجیبل ایلیجبل فار کسٹم یو آر ایل کلیم ایٹ ہائر تو اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے جیسے ہی میں اس پہ کلک کر لیتا ہوں تو میرے سامنے اس طرح کا انٹرفیس شو ہو جاتا ہے تو یہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ یہ دیکھیں ہمارا ہم جب بھی اپنا چینل یوٹیوب میں پھر سرچ کریں گے تو ہم سرچ بار میں لیتے ہیں ڈبلیو ڈبلیو ڈبلیو ڈاٹ یوٹیوب ڈاٹ تو اس نام سے جب بھی ہم کوئی بھی بندہ سرچ کرے گا تو میرا چینل اس کو آ جائے گا فرسٹ نمبر پر اگر آپ یہ بنانا چاہتے ہیں تو یہ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کوئی دوسرا بیئر بنانا چاہتے ہیں اپنے نام سے تو وہ بھی کر سکتے ہیں تو میں سمپلی یہی بنانا چاہتا ہوں اپنے چینل کے لیے تو سیمپلی آپ نے आई रीड कंडीशन पर क्लिक करना है और यहाँ पर चेंज यू पे आपने क्लिक करना है तो जैसे ही आप चेंज यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फिर आपके सामने एक और ऑप्शन आ जाएगा कन्फर्म चॉइस तो आपने इस पर क्लिक करना है तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो थोड़ी देर ये वर्किंग करेगा और फिर आपके सामने कुछ اس طرح کا انٹرفیس شو ہو جائے گا اور آپ کا یو آر ایل یہاں پر بن جائے گا تو اسی طرح سے آپ اپنی چینل کا URL بنا سکتے ہیں تو ابھی میں یہاں پر کلک کر لیتا ہوں یہاں پر نہیں میں آپ کو یوٹیوب میں لے کے چلتا ہوں دیکھتا ہوں کہ میرا یو آر ہے یا نہیں تو یوٹیوب میں میں جاتا ہوں اور یوٹیوب میں میں آپ کو اپنا چینل اوپن کر کے ہوں تو یہاں پر میں میں اپنا چینل سلیکٹ کر لیتا ہوں تو یہاں پر دیکھے میں اپنا چینل یہاں پر سلیکٹ کیا میں نے اور یہاں پر میں سچ کر لیتا ہوں اپنا چینل اور مائی چینل میں آ جاتا ہوں جیسے ہی مائی چینل میں میں آ جاتا ہوں تو یہاں پر میں شعر پہ کلک کر لیتا ہوں تو شعر پہ کلک کرنے کے بعد میں یہاں سے کاپی کر لیتا ہوں اور کاپی کر کے میں آپ کو یوٹیوب میں سرچ کر لیتا ہوں کہ یہاں پر کیا آ جاتا ہے یہاں پر دیکھے ابھی تک جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں بنا ہے مطلب کہ یوٹیوب ریپریش نہیں جو میرا یو آر وہ یہ تھا. دیکھیے بہت زیادہ کریٹیکل تھا اب یہاں پر میں جس ٹیکنیکل کے نام سے تھوڑی درباد ہو جائے گا اور یہ یو آر ایل تقریباً ایک دو گھنٹے بعد یہ ہو جاتا ہے تو اسی طرف سے آپ بہت ہی آسانی سے اپنے چینل کا جو یو ایل ہے وہ آپ بنا سکتے ہیں جب آپ کی سو سبسکرائبر پورے ہو جائیں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں کڑی گھنٹی پر بھی کلک کرے تاکہ آپ کو ملے اسی طرح کے انٹرسٹنگ ویڈیو سب سے پہلے اس ویڈیو میں اتنا ہی آئندہ ویڈیو میں ان پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ